ساس بہو کے جھگڑے ویسے تو معمول کی بات ہے اور تقریباً ہر جگہ ہی سننے کو ملتے ہیں لیکن بھارت کے شہر ممبئی کے اندر ایک ساس اپنی بہو سے اس قدر تنگ آ گئی کہ اس نے کلاسیفائڈ ویب سائٹ پر اپنی ساس کو بیچنے کے لیے باقاعدہ ایک استیار دے دیا اس کا ٹائٹل بڑا انٹرسٹنگ تھا اس نے لکھا کہ ایک ادر ساس بہترین حالت کے اندر برائے فروخت ہے عمر ساٹھ سال آواز اتنی میٹھی کہ محلے کا بھی قتل کرنے کے کافی ہے کے علاوہ دوسری خوبی یہ ہے کہ آپ جتنا بھی اچھا لیں, وہ نقص نکالنے سے باز وہ بہت اچھی مشیر بھی ہے یعنی مفت کے مشورے دے کر اپنے بیٹے کو پٹیاں پڑھاتی رہتی ہے جس سے گھر میں پھڈے ہوتے ہیں سو اگر کوئی ان کو خریدنا چاہے تو صرف ایک کتاب کے بدلے میں جتنا جلدی ہو سکے لے جائے ویسے کتاب کے آفر بھی بہت بڑی دے دی اگر میں ان کی جگہ ہوتا اور اس قدر تنگ ہوتا تو شاید ایک چھوارے کے بدلے یا شاید پتیسے پر بھی مان جاتا